هل تتساءلوا ما هو نظام العمل اليومي للأشخاص الذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية؟ إذا في هذا الفيديو سأطلعكم على يومياتي كتاجر في مجال التجارة الإلكترونية ..مرحبا أنا رضا عازم خبير في مجال التجارة الإلكترونية كما هو الحال في كل مشروع تجاري تعملون به مهم جدا العمل بنظام الشيء المميز في مجال التجارة الإلكترونية أنه يمكنك بدء العمل في أي ساعة تريد أنا شخصيا أبدأ عمل التاسعة صباحا والشيء الأول الذي أبدأ به هو رؤية الرسائل داخل موقع ايباي مهم جدا تفقد الرسائل داخل موقع ايباي قبل تجهيز أي رزمة أو رؤية المشتريات في الحساب لأنه يمكن أحد الزبائن يريد لنفترض إلغاء الصفقة أو يريد تغيير أي شيء في عنوان الشحن الذي عرفه في حسابه من ثم نبدأ بتجهيز المنتجات تغليفها وإرسالها لقسم البريد الذي نعمل معه سأريكم بعض الرزم التي جهزتها للشحن كما نرى نفترض هذه الرزمة هي جاهزة أريد شحنها للزبون الذي اشترى مني كما نرى العنوان هو United States هذا رقم التتبع للصفقة هذا الرقم التتبع الذي سادخله في الحساب في الايباي لكي اثبت للزبون انني حقا ارسلت هذا المنتج فرقم التتبع هو الاثبات الوحيد اننا ارسلنا هذا المنتج للزبون وايضا نثبت للايباي اننا حقا ارسلنا هذا المنتج للزبون فمهم جدا ان يكون رقم التتبع على الرزمة وان يكون لديك نسخة واحدة من هذا الرقم بحوزتك فدائما عندما نلصق رقم التتبع على الرزمه سيكون هنالك ثلاثه نسخ للرقم واحد من هذه الارقام سيكون لدينا كما نرى يوجد لدي قائمه من ارقام التتبع هذه قائمه ارقام تتبع هذا الورقه حصلت عليها من البريد وهنا يوجد عده ارقام تتبع في كل صفحه يوجد تسع ارقام تتبع فهكذا سيكون منظم أرقام التتبع لديك وتعرف أنه يوجد لديك نسخة لرقم التتبع في حالة إذا حصل أي شيء للرزمة في خلال شحنها للمون، للزبون. فأيضا يوجد هنا أيضا رزمة ثانية هذه المكاتب تسمى polymer envelope يمكنكم شراءها من الايباي يمكنكم شراءها في علي إكسبرس هي غير مكلفة وجدا فعالة في ارسال المنتجات للزبائن اكيد لاحظتم اذا اشتريتم الكثير من موقع ايباي او من موقع علي اكسبرس سلاحظتم انهم يرسلون هذه المنتجات من خلال هذه المكاتب هذه معتبرة من نيل قوي جدا اللون الابيض هو اقوى من اللون الاسمر فيوجد هنا حجمين ايضا طريقة ثانية لتغليف المنتجات يمكنكم رزم المنتجات من خلال علب كرتون كما نرى هنا العنوان للزبون هنا ألصقه هنا مفضل دائما طباعة العنوان على الحاسوب وكتابته مفضل دائما طباعته بالحاسوب وليس كتابته باليد من خلال الحاسوب سيكون بارز وسيرونه بصورة واضحة جدا في البريد هنا رقم التتبع وهنا كما نرى عنواني دائما نلصق عنواننا لكي في حالة إذا الزبون لم يستلم المنتج البريد سيرسل هذا المنتج إلي فيريد أن يعرف لمن هذه الرزمة من خلال العنوان هنا سيعرف أنه هذا المنتج لي فهكذا أفتتح الصباح وكما نرى يوجد هنا كما نرى قد جهزت جميع المبيعات كما يوجد هناك كسين مليئين بمنتجات برزم كما يوجد حوالي 35 رزمه جاهزه أريد أن من خلال البريد المحلي فجميع هذه العوامل التي ذكرتها تتطلب بين الساعتين إلى ثلاث ثم أرجع إلى المكتب أتفقد صفحات المبيعات إذا يوجد أي تعديل علي القيام به وانتقل لإدارة المنتجات التي بيعت بطريقة الدروب شيبينج لانني ادير عدة متاجر قسم منها منتجات تشحن من بلادي وقسم اخر تشحن من خلال موردين من انحاء العالم الذي اعمل معهم وهم الذين يشحنون المنتجات نيابه عني انا لا اشحن اي شيء من ثم ابدأ بالعمل بحث اسواق لمنتجات جديده يمكنني بيعها اما من خلال طريقة الدروب شيبينج او ايجادها في بلادي وشحنها اضافة الى ذلك انا ايضا تاجر في موقع الامازون عند الانتهاء من ادارة المتاجر في موقع ايباي انتقل لادارة المتاجر في موقع امازون فطريقة العمل مع موقع امازون مختلفة تماما من طريقة العمل مع موقع ايباي فاريد ان اريكم رزمه سارسلها لموقع الامازون بالواقع عدة رزم ولكن هي موجودة هنا وهي ثقيلة جدا كل رزمه وزنها ما يقارب العشرين خمسه وعشرين كيلو سأريكم رزمه واحده فقط كما نرى هذه رزمه سترسل لمخازن الامازون انا ارسلها لمخازن الامازون فسترون هنا عنوان المخزن الذي سأرسل اليه للامازون هذا هو العنوان ship to united State". هذا هو عنواني وهنا عنوان المخزن بالامازون انا ايضا اسوق منتجات خاصه بي وحصريه في الامازون و في الامازون طريقة العمل كما ذكرت مختلفة تماما مما هي في موقع ايباي يوجد هنا ما يقارب 25 رزمة بوزن 20-25 كيلو وقد رأيتم فقط رزمة واحدة يوجد الكثير من المنتجات الحصرية التي أبيعها في موقع امازون وأشحنها لمخازنهم أتوقع أن اليوم شركة الشحن ستأتي لاستلام هذه الرزم. فكما ترون أنا أعمل في هذا المجال كوظيفة كاملة يمكنني العمل ساعة واحدة باليوم او ساعتين كما يقولون الكثير من المدربين الاخرين ولكن اذا كنتم تريدون نتائج جيدة ومربحة يجب عليكم التعامل مع مشروعكم بجدية وتكريس له الوقت الذي يستحقه فريق اليوم مكون مني وامرأتي وموظفتين اخرى ربما في المستقبل سأدع امرأتي تلقي بعض النصائح نتأمل انها ستوافق وهذا الفيديو أعلنته لكي أريكم أنه حقا يمكنكم العمل في هذا المجال بوظيفة كاملة تماما مثلي فأنا ابتدأتم تماما مثلكم لم أكن أعرف أي شيء بالمجال ولقد تعلمت وثابرت وسافرت لعدة محاضرات لكبار التجار في العالم في بلادي وخارج البلاد لأكتسب الخبرة اللازمة في المجال إضافة إلى ذلك لقد أعلنت هذا الفيديو لأحفزكم وأشجعكم وأري لكم إمكانيات هذا المجال أيضا هذا هو الواقع لاغلبيه الطلابي الذين يتعلموا هذا المجال وندعمهم ونساعدهم بأي مشكلة يصادفونها. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو واضفت معلومات مفيدة لكم ولكل من لديه أي استفسارات عن مجال الايباي أو الأمازون أرجو كتابتها بالتعليقات تحت أو مراسلتنا من خلال الرابط المبين بوصف الفيديو سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو